الكتاب الموسوم بالمعنى المتعدد بحث مرات للبس الخطأ أولاً قبل أن أخوض في, في تفاعلي مع هذا الكتاب أستعد إلى الجانب الإنساني كلنا نعتبرون يعني إله من خلال علاقاته الممتدة من خلال عفويته، من خلال قلبه الشفيف من خلال حبه للخير من خلال ايضا الروافد المتعدده التي يفقد بها مختلف كتاباته فيكتب في النقد يكتب في يناقش معك الفلسفه يناقش معك في علم السياسه يناقش معك في القانون اذا قلما تجد هذه الروافد التي يمكن ان تميز كتاب هذا العصر وهو نموذج للكاتب كما ذكرت الذي يمزج هذه التخصصات ويمزج بين هذه التخصصات ولا شك ان مشروعه الاكاديمي اللاحق يمكن ان يسير في هذا الاتجاه لاننا نعلم على انه اذا اردت ان تكون لك كتابه نوعيه مائزة متفرده فلا ينبغي ان تبقى محصورا في دائره قول ضيق فهنا يمكن ان يكون هذا التآخذ بين اللسانيات التي برع فيها الساحق بين علم السياسة بين القانون يبحث مثلاً لاحقاً في المغالطات السياسية في المغالطات القانونية أن يبحث في تحليل الخطاب القانوني في تحليل الخطاب السياسي وهو يملك ما يملكه من أدوات إجراء يعني من ناحية النظر له خلفية معرفية متعدده الروافي من ناحية الإجراء له القدرة على أن يتملك هذه الادوات الاجرائيه وان يصرفها في الشغال على متون وعلى مدونات كما لاحظنا في هذا الكتاب نقسمه الى قسمين هناك الجانب النظري والذي يتميز بمعرفه دسمه بمعرفه غنيه وانا اقرا الشق الاول منه ماذا خاص لاحظت انه تحدث عن المعنى عند فيتجينشتاين وفيتجينشتاين في فلسفه اللغة النساوي له مرحلتان اثنتان هناك مرحله الرساله حلقة فيلوجيكو فيلوسوفيكوس هذا الكتاب الذي كان ينتمي فيه الى حلقة الذرية المناطقة مع بيرفراند راسل ولاحقا مع الوضعيين التجريبيين ونظرية التحقق مع كارناك وفريدا وراسل وشنباخ الى غير ذلك هذا فقط حديثنا عن ديجينشتا الذي اشار اليه استاذ إلى واشار الى المعنى واشار الى مسألة التحقق يعني من المعنى والقضايا التحليليه والقضايا التركيبيه قضايا التحليليه الهيئيه والتحصيليه إلى غير قضايا التركيبيه التي يمكننا أن نتأكد منها، هذه المشاهد في الحقيقه متخصصه ولكن عندما نقرأ الكتاب نجد أنه استطاع أن يقربها إلى المتلقي. استطاع أن يقربها إلى المتلقي بما تيسر له من أدوات لغويه، هو في نصيحة اللغه. وهذه اللغه لم تكن لغة إغمار أو لغة تعميه أو لغة تلبيس على المتلقي. يعني كانت لغة تيسر عملية الترقي وعملية التأويل. الجانب المهني أيضا إذا الذين يحضرون معي في هذه ومعنا في هذه الجلسة يشهدون بأن لها يغلب عليه الحس الإنساني، يعني نموذج للموجه التربوي الذي لا يفرض سلطته الفوقية إنما هو موجه من أجل النصح ومن أجل الإرشاد ومن أجل التوجيه كما تدل عليه السنية. الكتاب قلت مشاغل كثيرة وقضايا متعددة طرقها هذا الكتاب بدلاها بالمعنى عند بيتجنشتاين مر إلى وضعية المنطقية لاحقا تحدث عن برونفيل وعن المعنى الذي يعتبر حسب برونفيل أضعف حلقة الدراسات اللسانيه الحديثة تحدث عن ماندري مارسولي تحدث عن ما يسمى بالتداولية المدمجة معاقبه لاحقاً مر إلى الجانب الإجرائي يعني وقيمة الباحث لا تكمن في تحشيد النظريات وتحشيد الخلفيات المعرفية تجيشها في كتابته قيمة الباحث يقدم هذا المنهج النظري بعد ذلك يقوم بعملية التحليل الإجرائي بناء على هذه الأدوات التي يتملكها ويتحكم فيها، قلت بانه متحكم في اللغه والمفتاح دائما هو اللغه. لذلك عندما قام بمقاربه بعض المدونات وهي مدونات تراثيه وحاول ان يتتبع فيها عمليه التاويل سواء كان هذا التاويل تاويلا دلاليا او تاويلا تداوليا او تاويلا تركيبيا لان النفس الاماراتي كما ذكر هناك اللبس التركيبي، وهناك اللبس الدلالي، وهناك اللبس التداولي وقد لنا مجموعة من الأمثلة التي برعت فيها وبرعت فيها قدرته على عملية التفكير وعملية التعبير إذن نحن أمام باحثين متمكن كما ذكرت قبل قليل عندما اشتغل على المدونات التراثية اشتغل على مدونات يعني صوفية وهذه المدونات قيل فيها كلام كثير، مثلا طواسين الحلاج تحدث عن المثالي في كتابه المواقف والمخاطبات، تحدث عن ابن عربي وعن التفسير الاشاري وعن علماء الرسوم او علماء الدار في علاقه هؤلاء بعلماء التفسير الاشاري لانه كما تعلمون اللغه هي كما يقول عبد حمالة وجوه، اللغة حمالة وجوه، فالكلام حمال وجوه، وإن بدا هذا الكلام ظاهراً المعنى، لأن الظاهر لا ينفي الاحتمال، إذا كل كل عملية تأويل فيها وجه دافع إن صح التعبير، هناك ما يدفع إلى التأويل، من حق المتكلم مثلا، من حق المخطط ألا يكتفي بالمعنى الحرفي، حق المخطط لا يكتفي بالمعنى الحرفي أو المباشر، ومن حقه أن يوجه محركاته التأويلية، وفي نفس الوقت من حقه المتكلم أن يسلك في كلامه عملية التضمير لماذا لا, يعني لا بد أن أتحدث بلغتين مباشرة من حق المتكلم كما ذكرت في كلامه أن نضمنه الإيحاء أن يعتمد بعض الحف أن يعتمد الإضمار أن يعتمد الالتلاث لغاية في نفسه ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لست مطموعة للفوضى أو التعمية على المتلقي لا بد أن نراعي بعض الأدبيات بعض الموجهات نصحت به هذه الادبيات او الموجهات اولا الابتعاد عن الغموض وعن التعميه الذي يكتب ينبغي ان يبتعد عن الغموض وعن التعميه والذي يقرا ما هو مكتوب ينبغي ايضا ان يبتعد عن الهذيان والهلوسه وعلينا ان نقف بين هذا وذاك الذي يؤول من حقه أن يؤول، ولكن تأويله ليس متروكا للشطط وللفوضى وللتعسف، هناك ضوابط للتأويل، والذي يكتب يأخذ بعين الاعتبار أنه من حقه أن لا يكون صريحا، مناسبة أو لسياق ما، فمثلا إذا أخذنا النسالي في كتابه المواقف والمخاطبات، العصر الذي كتب فيه كان عصر الصمت، ومقتل الحلاج لاحقا، وعندما كنا نتحدث عن الالتباس فنحن هنا نتجاوز هذا المصطلح، مصطلح الالتباس الى مصطلح الغموض، لماذا الغموض؟ هو يريد ان يكون غامضا وان لا يفهمه المتلقي وان يكتفي بفهمه هو الخاص في علاقته بمطلقه الذي هو الله ولا يترك مجالا للفئه الاخرى من اجل ان تفهم ما يقول، لانه اذا فهمت هذه الفئه ما, ما يقول ربما قد تلحقه بالمغضوب عليه متعلمون عن يعني علاقة فقهاء بجماعة المتصوّفة وما الذي أدى إليه ذلك من مقصر الحلّاج بسبب الشفحات الإصطوفية السلحاتي إذا فهنا يمكننا نتحدث عن الغموض وهو خصيصة يعني مرادفة وملازمة ملازمة قوة لإتابة نفري إذا أخذنا ابن عربي مثلا في الفتوحات المكية كما ذكرت هناك تفسير اشاري ولكن التفسير الاشاري بعض الكتابات انا لا اتفاعل هنا مع الكتاب انما بعض الكتابات ترى بانه هناك من يسم الصوفيه او الاشراقات لا يسمها بانها يعني مستقله في عقلها لا تستخدم العقل وتقول بان هذه الدراسات هي دراسات فيها بعض الاليهونوجيا هناك من يدعي معني عربي ان التفسير الاشاري ليس تفسيرا منزعه فقط القلب والوجدان هناك جانب المتعلق بالنظر لان هناك الصوفيه التي تهتم بالنظر وبالتجريد وهناك الصوفيه ايضا التي تهتم بالجانب الاشاري وبعض بعض الدراسات والخصوص يعني هنا على على محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير المفسرون يرى بان ابن عربي لم يكتفي فقط يعني بالتفسير الاشاري وان كانت الدراسات كلها سارت هذا المنحى في اعتبار ابن عربي كذا ذات تفسير نيشائي ويجمع بين التفسير الاشاري, الإشاري وأيضا يجمع بين التفسير النظري والتفسير الذي فيه نزعه التفلسف هي قضايا متعدده ومشاغل واعتقد بان سعد إله في مشروعه الاكاديمي المنفتح نحن ننتظر منه الكثير لان يعني هذا الكتاب وكتابه يعني يغرينا بالقراءه وبمتابعه امتدادات السعب إله انا يعني ارى بان له الان مشروع ان له مشروعا متكاملا والدراسات التي تهتم باللسانيات في علاقتها بالقانون هذه دراسات سكاد تكون منعدمة وأرى أن من السعب أن هذا الكتاب هو الفاتحة ولا شك أنه ستكون له استسباعات ومخرى سيكتب سعب إلى ولا شك في ذلك سيكتب مثلا في تحليل الخطاب نريد كتابا سعب إلى تحليل الخطاب القانوني وأنت متمكن من نصية القانون علم السياسة أيضا خبر سدواليب ودهاري السياسة فلماذا لا تكتب لنا أيضا مؤلفات في في علم السياسه؟ وهناك كتابات صارت في هذا الاتجاه كتابات روث قاموسي لاغيمونتاسيون دون ديسكوغ حاولت من أن تشتغل على تحليل الخطاب السياسي بأدوات لسانيه واستعمل له القدره أيضا على تحليل الخطاب السياسي بأدوات لسانيه وستكون هذه الدراسات ستكون دراسات غير مسبوقه. لذلك فالكتاب الحقيقه لو كانت الجلسة جلسة أكاديمية عبارة عن قراءة ورفثة بالحضور لم نمل من هذا الكتاب والمشاغل مشاغل كثيرة في الحقيقة إلا أن الإله كان يكتفي فقط ببعض الإشارات والإلماحات الطريفة